refermentul. trebuie mai să fie bună, crescută, aerată și să plutească dată până în apă. Acum am nevoie de maiata cu să 2 cu 115 g ar mai Multă mai 10 gram de apă. Amestecăm așa un pic, oricum, după ce punem păina, se va omogeniza mai bine. 2 grame de 115 grame de făină. Dar bine, acum o să lăsăm la un loc călduț, 6-8 ore. Mai este o oră fermentul prefermentul gata. Acum o să pământăm apa cu făină. Ca să facem autoliză. Să-ți la legat. Fără preferment, fără sare. Adăugăm în 545 de grame, cum am zis rețeta pentru două pluini să facem o dată pentru mai multe zile. Și apa 340. Nu o să pun toată apa, mai las am 20 de grame uh, separat. Adaug atunci în punțarea. Lăsă și lăsăm și o oră să se lege după care revenim cu prefermentul și cu sarea și amestecăm pe aluatul final Preprământăm aluatul final în sfârșit. <sus> Operațiune Eu am pus o folie aici la preferment, l-am văzut mai devreme creștea și dădea pe afară. Așa că... Da, am cu ceva. V-a un pic prea mult, se putea și mai devreme.